Uverimo i dobro došlo u novo video. Danas sam sa vama i želim bagajan, kako, uh, da vam bagažnjim kako da brzo lako skinjete Fibu 22 uh, a već vidite kako. Idete u Google Chrome skucate LD player prava aplikacija to jest ovo ovde što vam izvede Idete download LT player, ja sam ga već skinuo, znači da ga skidan. A, čim se skine, idete open, nećo ovde da izađem, exit. A kada se skine, I, idete, mislim da stavio novu fasciklu mi ovde, al' ovde neće da mi radi. Nemus e idite, mislim, u fasciklu. To. Bavam tu, start, idete start, ne znam kako ste mogli da vidite, brzo je 5 minuta posao. Vrlo nije 5 minuta baš, ali 15 minuta. Najde um. 94%. čem vam se učita vidjet google play aplikaciju mislim google play razumete sada će mi klon on ldplay morat će još jednom doodem idete znači u ldplayer uđete u google play predavnicu Ako nesu ne loguvali, naravno logujte se Eee, uh, ču se logujete Eee, uh, evo meni se pokreće Odloće Ne ide Epo kod mene neće. To im to radite. Google Play Prodavnica. Kucate FIFU. FIFA 22. Prava stavka. Ko vam izađe, to je FIFA 22. Tu kliknete. Idete i in, domna vde install. Što piše. Je bitno. Meni neće da radi. Tako da to je to. Ehm ne zaboravite da ćete malo sačekate da se da da uloguje. Eh? Ali evo moj sa lica. Ehm um, znači ovako izgleda Lily Player kao što vidite ovo ovde što sada pokazujem Lily Player tako ćete tako će da vam izađe. Pa zato bio sam bolestan. E, ovo je lom što mislim. Je to petku mislite da radi na radiju. Uopšte. Evo mogu da se prijavim. Evo. To uopšte ne radi. Nemojte da me. Mi... Eto je. Nema, neće da radi. Moram da imam uh, prosto Evo su cijel klub. Instal. Neće, neće da radi. Tako da, ljudi moji, to je to od da videa. Znam se da se sviđa. Ako ja jeste, ovo je brzo i lako. Like, share, subcom. Če <tosim> mi pa na telefon, pa držim. Tako um, da, dakle, ovo je brzo lako na laptopu. Za čas. Um, Ali ne znam... Uh, Ne znam kako da instalirate preko Google, samo preko Google, da uputite FIFA. Svato ja ne znam, nisam robila, tako da like sve u kom. Vidimo s sredćim videom, tada vidimo i lepo pozdrav i čao, ovo je brožo je lako. Neće da mi radi zručnik na laptopu, pa sam morao preko telefona. Te, e, telefonom snimam laptop i sve vam pokazujem. Ćao.